noi despre Halep, s-a aflat când va juca semifinala de la Indian Wells. Simona Halep, locul 1 vt, va evolua, Sâmte, după ora 05. 30, cu japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, în semifinalele turneului de categorie Premier mandatorii de la Indian Wells. Partida aceasta este ultima a zilei de vineri, la Indian Wells, pe arena principală. Înaintea meciului Halep, Osaka se dispută, nu înainte de ora 0400, cealalt a competiției din California, între Venus Williams, locul 8-a sublinierei Cup de serie numrul 8, sublinierei Irusua Ecadaria Casat China, Locul 19 fta sub liniere cap de serie numărul 20, Anun News.